Ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για το ζήτημα της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης. Εξαλό αποτελεί κομβικό ορόσημο για την επαναφορά σε μια νέα κανονικότητα. Θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις τις δυνατότητες να μπορούν να επαναλειτουργήσουν, σεβόμενοι απόλυτα τις οικονομικές υποδείξεις των ειδικών, ε, αλλά μην βάζοντάς τους και τόσο αυστηρούς περιορισμούς που στο τέλος θα καταστήσει ε, ανέφικτη την ίδια την επιχειρηματική ε, δραστηριότητα. Έχω μιλήσει με αρκετούς από εσά και με τον, τον Κώστα, τον Δήμαρχο της Αθήνας και με τους Υπουργούς ε, για το πώς ε, θα μπορούμε μέσα από νομοθετικές παρεμβάσει να δώσουμε επέκταση στους ανοιχτούς χώρους ε, εστίασης, πάντα με κανόνες που θα σέβονται τα δικαιώματα των πεζών στους δημόσιου χώρους, αλλά δίνοντα ταυτόχρονα και τη δυνατότητα στους καταστηματάρχες να μπορούν να σερβίρουν περισσότερο έξω και πολύ λιγότερο μέσα, τηρώντας τις αποστάσεις που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Και θα πρέπει να καταλήξουμε επίσης και σε συνεννόηση με το Υπουργείο ανάπτυξη και την Υγειονομική Επιτροπή, στις υποδείξεις μας για τους ε, κλειστούς ή χώρου, χώρους, πάρα πολλά από τα εστιατόρια σήμερα μπορούν να είναι σε κλειστό χώρο, με αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς, ε, χωρίς τζάμια και θα πρέπει να, να οριοθετήσουμε και τις προϋποθέσεις που μπορούν και αυτοί να λειτουργήσουν την επόμενη μέρα. Εφόσον συνεχίσουμε να πηγαίνουμε ε, όπως έχουμε κινηθεί τον τελευταίο μήνα ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα, το άνοιγμα της εστίασης με αυτές τις προϋποθέσεις την 1η Ιουνίου είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως, απολύτως εφικτό.